Знешкодження випущених з реактивних установок залпового вогню ракет або артилерійських снарядів, а також їхніх залишків – справа ось цих хлопців. Російські снаряди не завжди лежать на поверхні, інколи входять в ґрунт на 4-5 метрів. У таких випадках процес розмінування значно ускладнюється і може вимагати використання спецтехніки. Адже для ефективного контрольованого підриву вибухівку потрібно закладати під небезпечний елемент або максимально близько до нього. Робота починається з утримання заявки на розмінування. Далі – обстеження місцевості та визначення типу боєприпасу. Коли ми знаходимо бойовий елемент, взрывоопасный предмет мы э, делаем заряд из стратила электродетонатора то есть э, боевик называется э, ложим непосредственно к снаряду э, проводим линию и отходим на безопасное расстояние и уничтожаем его если находим такой э, предмет э, возле жилого дома то мы максимально пытаемся его отодвинуть на безопасное расстояние чтобы Дом був целый, окна були целые, Либо огоражували мішками з піском. Во время робот население відводиться на безпековне расстояние. Тобто так ми проводимо роботу. Якщо це може бути маленька кассета, а може бути артилерійський снаряд, а може бути бойова частина від реактивного снаряду, в ній дуже багато тротіло, і на місці ми її точно в жилом кварталі зривати не будемо. Пришла заявка с примерным местоположением, куда пролетела. После этого мы выехали с группой сюда. И вот разметили территорию и начали поиск. Мы взяли примерную дистанцию между людьми 2-3 метра, чтобы было в поле видения можно было увидеть. Так как где-то кучнее растет, где-то меньше растений. И получается, где-то видно, где-то нет. Поэтому взяли меньше дистанцию, чтобы более детально все осмотреть. На этой территории ищем кассетный элемент, которые разлетелись после взрыва. Они могут лежать по 5-6 по штук рядом, а то и больше. Могут прям целые лежать, то есть их там в сборе там больше 30 может быть. Ну, искатель валон, принцип работы поисковая катушка реагирует на металлы и передается обратно сигнал вибраций и с сигналом оно пищит. Поиск до 2 метров. Нашли очень много при помощи его, и очень разных снарядов. То есть вещь незаменимая в нашей работе. Тут были, были обстрелы с реактивных снаряд, снарядов э, СМЕРЧ. И очень много именно в этом поле, много кассетных элементов. Данные кассетные элементы шевелить нельзя. Ни в коем случае. То есть мы... Мы уничтожаем все на месте. Люди оповещаются, чтобы идти ну, на безпечну отстань, это где-то 500-600 метров, а до соседей, або э, просто идти ну, на безопасный отстань. Потом вже принимаются мною решения, как, як, с какой стороны его лучше насыпать, каким грунтом или пыском, и куда отвезти ну, вибухову хвилю, чтобы всі уламки, вся вибухова хвиля пішла в одному направленні, не на житлові будинки, а десь ну, шукаємо місце, яке, ну, щоб не постраждало нічого після підриву. Ми засипали землею, тому що до житлових будинків була відстань приблизно 100-150 метрів, щоб, ну, щоб житлові будинки та навколишня інфраструктура не постраждала від вибуху, тобто від уламків, від осколків, які вже безпосередньо після підриву піднімає. Ну, в повітря зривна волна і вони розлітаються. Так, це попросили ми, виходить, фермерів, на яких ми сьогодні це вже третій ураган ми зміщували. це де ми працювали по їхнім полям. І нам якби, фермери ну, допомогли, ми насипали... вони насипали нам на що на перший, що на другий, що на третій підрив. Фахівці з піротехнічних робіт все роблять неквапливо. Будь-який швидкий рух може призвести до непоправних наслідків. У цій справі важливо чітко дотримуватися інструкцій і точно прораховувати власні дії. Святослав Стасюк цим займається 11 років. Каже, не страшно, якщо виконувати правила і постійно підвищувати кваліфікацію. В'яжеться мережа і підривається по команді. Тобто схватає часу виставити очеплення, потім зв'язатися з очепленням, чи все добре. І потім, ну, буквально там, скільки потрібно, там 10 секунд, 30 секунд, і воно підривається. Потрібно на машинці завести, ну, накопичити конденсатор, а потім нажати кнопку, щоб здетонували детонатор. Сьогодні підірвали ми реактивний снаряд 220 мм з реактивної системи залпового огню «Ураган».